Du har sikkert sett stoffer som lyser med en bestemt farge, i for eksempel neonlys, fyrverkeri og nordlys. Når stoffer sender ut lys på denne måten, kaller vi det emisjon. Vi skal i denne sekvensen se hvorfor stoffer sender ut lys med bestemte farger og annen elektromagnetisk stråling. Figuren viser Bohrs atom for et bestemt atom i dette tilfellet oksygenatomet. Oksygenatomet har to elektroner i det innerste elektronskallet, og 6 i skal nummer 2 og ingen i det tredje. De forskjellige elektronskallene har forskjellige energinivåer. Det kreves en viss mengde energi å få et elektron fra det andre skallet ut til det tredje. Vi sier at ett atom blir ekssittert når det blir tilført energi, som får et elektron til å hoppe til et skal lenger ut. Energien blir tilført ved hjelp av elektromagnetisk stråling. Elektromagnetisk stråling blir sendt som fotoner eller bølgepakker med en viss mengde energi. For å ekssitere atomer, altså att elektronet skal kunne gå fra andre til tredje skal, må fotonet ha nøyaktig riktig energi. Ellers vil ikke fotonet kunne absorberes av elektronet. Elektronet absorberer elektromagnetisk stråling och går ut i ett annet skal. Når elektronet er her og atomet er ekssittert, vil det ganske snart falle tilbake til skalet det kom fra. Alltså sin stabile tilstand. Da slipper det ut et foton med samme energi som det absorberte tidligere. Hoppene kan også skje mellom andre skal i atomet. Det samme gjelder for alle hopp mellom to skall i vilket som helst annet atom. Her ser vi to atomer. Ett nitrogenatom og et oksygenatom. Dersom disse atomene utsettes for elektromagnetisk stråling, vil de reagere ulikt. Øverst er en kilde til elektromagnetisk stråling, som skal sende ut stråling med fem forskjellige frekvenser. Den første frekvensen får et elektron i nitrogenatomet til å bli ekssitert, slik at det straks etterpå sender ut et nytt foton med samme frekvens. Med den andre frekvensen skjer det samme med et av oksygenets elektroner frekvens nummer 3 har tillfälligtvis en frekvens som ikke får någon av elektronene till att reagere. Frekvens nummer 4 och 5 passer med ett elektron i vart sitt atom. Med och se på vilka frekvenser ett okänt stoff absorberer, kan man alltså finna ut vilket stoff det är snack om. Detta kan vi kalla för stoffenes fingeravtryck. I denne sekvensen har vi sett hvordan et elektron i ett atom kan absorbere fotoner og så emittere fotoner med samme energi.